Välkommen till Parapet. Eva. Henrik. Och jag heter i som står bakom kameran idag. Och idag har vi ett soligt Östersund, Vi har 30 grader, så vi vill vara ute idag, tänkte vi. Och vi har tagit oss till en backe. Så vi tänkte köra lite övningar och visa vad man kan träna utomhus när det är så här fint väder. Så jag tänkte vi börjar med lite uppvärmning. Då ska Eva och Henrik börja med att gå uppåt. Stora steg. Jobba med ärmarna också. Och det här är även sista parapepp. Inför sommaren. Och vi kör lite parapetträning utomhus idag. Vi har tagit oss till en backe, och just nu så går Eva och Hendrik värmer upp. Snyggt. Vi tar en vända till. Vänder ni om. Stora steg. Blir varma i kroppen. Och parapet, även i samarbete med Sigma. Vi kör lite parapep utomhus idag. Passa på när Östersund bjuder på fin väder, 30 grader. Och vi har tagit oss utomhus till en backe. Vi kommer att köra lite övningar idag. Snyggt. Är ni varma? Ja. Men <laughs> bara stå bli varma bara stå här utomhus. Jag tänkte bara passa på att ställa er en fråga också. Berätta varför tränar ni? Ska Eva börja. Varför jag tränar? Ja. Man mår så mycket bättre och man blir gladare och sover bättre på nätterna. Mm, Henrik? Samma med Eva, men han sover mycket. Så so so so mycket bättre. Så pratar också om humöret, blir det är mycket bättre? Ja. ja. Mm. Snyggt! Vi ska gå på nästa övning, lite jämfota hopp. Eller vi ska visa två olika alternativ. Så Eva börjar visa hur ett jämfota hopp kan se ut. Snyggt! Och så Henrik, visar du din version hur den kan ut. Ja. Snyggt! Så vi hoppar 15 hopp uppåt i backen. Så det är bara att börja. <går> Margareta spång hänger på er. Det är bra. Får ni starka ben? Och så kan ni bara gå ner. Skaka loss. Vi har... De har 30 med oss live. Som kikar på nu när ni träna i den här värmeböljan. Vill ni dricka lite grann eller går det bra? Går, det bra. går det bra? Då ska ja. vi få hoppa en gång till. Jag exakt samma sak. Ni får skaka loss benen lite grann. Ja. Så gör ni redo? Ja. Jag kan backa lite? Så det är bara köra på. Så vi kör lite parapep utomhus idag. Passa på. Och parapep är i digital träning. Inspirera och motivera fler. Kom igång med träning. I dessa tider. Det är bra jobbat. Och ni får jättegärna, ni som tittar på videon, dela den så den sprids. Snyggt, då går vi ner. Så det är sista parapep inför sommaren nu. Och då bjuder Östersund på bästa finvädret. Så, ni kan dricka lite vatten. 35 med oss live 40 nästan nu Och vi kör parapepträning i utomhus idag Vi har tagit oss till en backe där vi kör lite olika övningar Så alla ni som tittar får jättegärna dela den här videon så att den sprids Snyggt Kan jag passa på att en till fråga Hur tror ni att ni skulle må om ni inte är tränare? Ska börja med Henke på dåligt humör. Mm. Eva någonting? Jag tror man skulle bli på dåligt humör om man skulle bli en riktig soffpotatis. Mm. Tror du orken skulle bli om du inte tränar. Mamma, Man mår sämre. Så ni säger träna på så mår vi mycket bättre? Ja. Håller med er fullständigt. Då ska vi köra nästa övning när ni går baklänge så för backen. Mm. Med lite balans. Så vi backar en lyxstolpe Upp för backen. Och ni får jättegärna, ni som tittar, kommentera era bästa träningstips här under. Så inspirerar vi varandra. Rakt framåt. Känns det bra? fick vi lite skön svalkande skugga. Så, ska vi göra lite? stårare den här gången. Så Eva ska visa att man kan hoppa baklänges. Visa ett hopp. Snyggt. Och Henke du vill gå? Mm. Så Henke går och Eva hoppar. Kan du hoppa 15 hopp bak Eva? Snyggt. Snyggt. Mm. Och vi kör parapet utomhus idag. Vi har tagit oss till en backe där vi har lite olika övningar. Så man kan passa på att träna utomhus nu under sommaren. 15 hopp, räknar du? Ja, du klar. Nu går vi neråt. Och alla ni som tittar får jättegärna dela den här videon så att den sprids. Så, då ska vi göra en till baklänges. Ska vi prova att jogga lite bakåt. Vill Henke gå eller jogga? Så lite blandat. Så vi joggar en lyckstolpe uppåt. För jag akta mig när Eva kommer här med full fart. Nej, bra jobbat! man väljer man vilken nivå man vill, antingen går man eller joggar. Mm. Hej Thomas, hoppas jag också tar ut en backe och tränar. Är bra. Lite balans där med att gå baklänges, eller hur det enkelt. Så det är superbra träning. Jag är snart framme. Snyggt! Och nu när vi går ner, nu ska ni få gå i fartställning, kommer ni ihåg? Så man böjer lite på benen och så får ni gå ner. Så vi får jobba ner nerför också. Snyggt! Drömmer bort i vintern, precis lite slalom. en bra enke? Ah, Thomas ska ut och träna judo idag. Hoppas på på en härlig träningstid. Nu kommer Eva i full fart, men måste Kameramannen mannen sig. Jag ska slå förbi mig, Eva. Gurra. Det är bra, Enke. Vi är 44, 46 med oss live. Vi kör parapetträning utomhus idag. Vi har tagit oss till en backe och kör lite olika övningar. Snyggt, men dricka lite. Viktigt att dricka vatten när det är så varmt ute. Snyggt! Då ska vi köra med skridskohoppen. Ja, vi kan visa. Då man snett åt sidan och pressar. Snyggt! Och så ska haka Henke på bakom. Snyggt! Hon är starka ben. Vi har 47. Jag tror vi slår rekord på live idag. Kanske någon som är med oss ute en backe och tränar. Så alla som är med får jättegärna dela den här videon. Så att den sprids. Vad sa du Eva? 22 hopp till. Passa på att ni får köra hårdare när jag slipper träna idag. Snyggt! Och så går vi ner. Får vi skaka oss på benen. Ni går. Ni går nu. Hela vägen där vi startar. Känns det bra i benen? Tummen upp Eva. Känns det bra för Enke? Tummen upp där också. Då ska vi samma sak en gång till. Men nu kör vi bara tio hopp. Så du bara köra. Snyggt Henke! Tryck till! Det bra jobbat! Tryck, tryck, tryck! Snyggt! Ja Henke! Snygga hopp! Har ni koll på räkningen? Nej. <laughs> Tror det räcker nu? Nej, jättebra! Det är bra! Det är jobbigt Henke! Hörru i, det är ju super, man ska ju bli lite svettig när man tränar, eller hur? Ja. Det är dåligt träningen tar som bäst. Vi har 50 med oss live hörru ni. Vi slår rekord. rekord med. Ja, oj, Hård. Anders Jonasson hälsar bästa, hoppas du är, tränar också med oss. Då ska vi se, det är två övningar kvar. Då ska vi göra sidhoppen. Kommer ni ihåg dem? Precis. Så man står och så pressar man uppåt. Ah, snyggt! Okay. Snyggt, så hoppar man eller så går man och trycker precis som Henke gör. Snyggt, bra jobbat! Ja, då kan ni vända på er så jobbar vi med andra benet också. Jobba upp och tänka, slipper vi nerför backen. Robin hälsar, det ser grymt ut. Heja, heja hälsan. Det är snyggt. Några till. Där, snyggt. Då kan ni traska ner igen. Kan gå neråt Eva är på hugget idag. Snyggt. Vi gör det en gång till. Sen har vi några spurter kvar. Så vi kör samma sak igen. Bra Henke. Snyggt Eva, spänstiga hopp. Så vi kör alltså parapepp-träning utomhus idag. Så vi har tagit oss till en backe där vi jobbar lite olika övningar. Snyggt, så vänder ner om. Ja, så jobbar vi uppåt. Främar vi ur det sista ur benen. En till. Snyggt. Och så går vi ner. Norma intervallerna kvar. Känns det bra? Sista parapepp. Alltså härligt. Det lite skön skugga nu. Snyggt. Då ska vi avsluta med intervaller där vi springer eller går så snabbt man kan. En lyxstolpe. tre, Ja. Det är Evas favorit. Ta på dig glasögonen. Är du redo? Eller ja. ni är redo? Klara färger, Kör! Det är bra jobbat! Kom igen! Härligt! Ja. Snyggt Ja så går vi ner Joakim Annala hälsar bra jobbat de Har de bara två kvar Det ser grymt ut så Redo, nummer två. Klara, färga, kör! Det härligt. Snyggt jobbat. Det bra. Det är bara en kvar nu. Snyggt så man kan välja antingen att springa som Eva eller gå snabbt som Henrik Nu har vi bara en kvar Känns det bra? Tummen upp från Henrik Känns det bra för dig också Eva? Och kör vi sista, hörrni. Klara, färja, kör! Kom igen, kom igen! Bra tryck, Eva! Snyggt, Henrik! Hela vägen! Grymt! Bra! Får ni komma ner? De hälsar bra jobbat. Snyggt. Får de komma hit till mig? Vi har 51 med oss live nu. Får de en high five av mig? Snyggt. Känns det där då? Varmt. Varmt. Varmt och gott. Ja, Henrik. Varmt och gott. Ja. Men så det här var ju vårt sista. Parapepas. Har du någonting ni vill säga? Hälsa. Träna lugnt i sommar, ja. ha med ihåg dricka vatten och även bada. Ja, Henrik? Kom ihåg bada. Ja, ska Henrik få den här med mig. Ska du få filma? Ska du få ta av dig? Mm. Så vi vill hälsa och tacka alla som har följt med oss de här veckorna vi kört kört parapepp. Och som Eva sa, bada på. Har hade på här i närheten. Hittade var kameran. på dig? Ja. Hit och till. Jag är med! Här! Bra man. Tack för oss!